Postul subliniere EFAN, dezvluiri explozive în Comisia SRI, George Maior se interesa de dosarul lui Iohannis Misunin instant. Claudiu Manda, presubliniere din Telecomisiei Parlamentare de control a activității CISRI, dezvluie informațiile oferite în cadrul audierii în Comisie de DC Horia Georgescu. Postul subliniere IEF al Agenției Naționale de Integritate. George Square l-a latat cu George Maior, directorul de la acea dată al SRI, se interesa despre felul în care decurge judecarea dosarului de incompatibilitate al lui Claus Iohannis. Dacă vă aduce tiaminte, domnul Horia Georgescu ne-a prezentat un număr al unei note si odată. Sesizarea SRI cu privire la Claus Iohannis Nere, fost facuta pe 20 februarie 2013, viza presupuse fapte de incompatibilitate din 2009 sub i 2010. Într-un termen destul de scurt, de două luni, ani a stabilit un verdict, după care dosarul a mers în in instanța. <fie> Întrebările adresate domnului Horia Georgescu au fost dacă a avut discutii cu domnul Maior legat de dosarele ani. Rapunsul a fost da. Au avut discuții și dosarele erau instanta. Domnul Maior se interesa de dosare în instanța. Discuțiile erau legate de parlamentari, ministri, nu de primari sau presubluviere dinci de Consilii județene. Interesante ca în cazul primarului municipiului Sibiu a făcut o excepție în sensul acesta. Ultima discuție cu domnul Major despre dosarul domnului Iohannis a fost pe 19 septembrie 2014. Acest lucru o să-l verificăm la comisie. Pentru ca aminteles că a fost un apel pe telefonul operativ de la SRI sub de la AN, a declarat Claudiu Manda.